بعد از آخرین کلاس هم تو دانشگاه خودودم ساعت هشت شب قدوستان خدافیزی میکردم و به سمت منزل دانشجویی برودم ده دقیقه با دانشگاه فاصله داشت رو افتادم دیدم هوا خوبه حالا هوای پیاده روی به پس تصمیم گرفتم منزل و دا دانشگاه پیاده برم من رو یه منزل دانشجویی گرفته بودیم و قرار گذاشته بودیم هر شب یکی تدارو که شامون من. اون نوبت هم من بود پس گفتم پیاده برم هم موقع شام شامو نمزلی میرسم هم توی راه چهار تا همبرگر میخرم این دیگه از شستن راحت میشدم بعد چند نقیقه سانده بیجی رستم چهار تا هممگیر و باید مدت کوتاهی به منزل رستم در و بازگرم دیدم مثل همیشه منتظر منم هنوز چیزی نخوردم بعد برگوردن شام هماشای فوتبال و رخ به کردی. شراقه رو روشن خوام باشی کرد اون من که اصلا خوابم نگو تمام ذهن مشغول عواجسی بود که اون روز توی دانشگاه برم هم خورده بود فکر کنم تا یه ساعت همین فکر می اصلا خوابم نگو همه ایش توی لفتی خواب این اون فکر می کردم اون طرف فکر می کردم که بلاخره احساسی سنگ می فکرشان کردم گر باشه باش توش خوابم می گو توی یه ر هزیون میگفت و از خواب بلند شدم اما با خودم می حتما کابوس میبینه بعد چند سوی دیگه هزیون نمیگه اگه چشمم رو باره بستن باستن بخواهم که با توستن توی خواب شروع کرد به هزیون گفتن اما این در این تا صدای دوستن رو نمیشیدم اینگاه صدای پیشوشون خنگه می اومد از خوندخواب کنم دیگه یعنی صدا آماره کیه؟ که شما باز کردون سرامون برگردیندم با من چی میگینم؟ همه کی هستم؟ اتاقه رو چیکار میکنم؟ دیدم چند نفر دوره دوستم حلقه زدن و زانوه ها تشستم دستات میگذرم به ها رو میخندم و تویش همه یکی سویس میکنم منزون باده میخندم بیستم فقط توی خوب فقط هزی اون ریوبتور نام میخواهیم بیدم قدرشون خیلی سکید، نیست یک گشت ها من با مرادگرم اینگاه متوجه مدود رو برم لحظه زدن؟ تو از این بودن که هم فرار کردن درف آشونه. خیر که د فرار می کرد به پش گاه کرد پش مثل متممای گشه. اما نتونم جش رو خوب ببینم چون هم اونم تازه از دار شده بودم چشم هنوز تار میدید و هم صورت و بدن خیلی گشم سفید بود من هم فرار از ما از ترس لغافو کشیدم و صورتم تا صبح همون جلوی خوابیدم صبح با صدای بچه از خواب بلن شدم تا دوستم روی دیدم. از ش پرسیدم شب کاسف میدیدی اونم در عین خونسری گفت نه چطور مگه مجره رو براش تعریف کردم ولی یوسف گفت اصلا متوی چیزی نشدم شب کاگوس ندیدم برقی دوستام اصلا متوی نشه بودم نه صدا دوستم شنیده بودم نه صدای مودن سفید رنگ و تنگها من شاهد بودم نمیدونم بود ولی امیدوارم که همش چه خواب بوده باشه